شفت الشجاعة والكرم والطيب والصيت الرفي ورفي جمعها كلها بدا يدي فارزة الوغا مثلك يا فصال جزتها قولي شاهد فيها الجميل يحق لك لو قل I